ہار جاؤ گے چہرہ تو ہم سے اچھا مل جائے گا لیکن جب دل کی بات آئے گی نا تو ہار جاؤ گے